Τα μυστήρια πάντοτε εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους. Ο ανοιχτό εκπαιδευτικό πόρος Break the Code, ένα παιχνίδι μυστηρίου και δράσης, αναπτύχθηκε από την ομάδα αγγλικής του ψηφιακού σχολείου για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και ακολουθεί το εξής σενάριο. Ο διάσημος detective Sherlock Holmes θα προσπαθήσει να βρει τον ένοχο μια κλοπής και χρειάζεται τη βοήθειά σου. Ποιο είναι ο τόπο του εγκλήματος? η Εθνική πίνακοθήκη στο Λονδίνο, που ιδρύθηκε το 1824 και στεγάζει σήμερα μία από τις πλουσιότερες συλλογές πινάκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσοχή στα πρώτα στοιχεία. Ένας διάσημος πίνακας χάθηκε. Υπάρχουν πέντε ύποπτοι και ένας τυφλός μάρτυρας της Κλοπής. Η αναζήτηση του κλέφτη ξεκινάει. Πρόκειται για ένα παιχνίδι επίλυσης ενός προβλήματος, το οποίο, εκτός από γλωσσικές ικανότητες στην αγγλική γλώσσα, εκπαιδεύει τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε όλα τα στοιχεία. Με εξάσκηση και πρακτική, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν μηνύματα σε κώδικα Braille. Αν παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του κώδικα, θα δούμε πόσο εύκολα γράφονται οι λέξεις σκύλος, γάτα, πιγκουίνος και μήλο. Είμαστε πια έτοιμοι να αποκρυπτογραφήσουμε τον κώδικα και να βοηθήσουμε την αστυνομία να πιάσει τον κλέφτη. Αν δεν τα καταφέρουμε την πρώτη φορά, μπορούμε να προσπαθήσουμε και πάλι, αρκεί να έχουμε υπομονή. Το παιχνίδι αυτό ανήκει στη σειρά ανάλογων παιχνιδιών επίλυση μυστηρίων με των Sherlock για παιδιά δημοτικού, και γυμνασίου.